BELAJAR MENULIS HURUF BESAR R Cara tulis huruf R Langkah 1 Lukis tiang tinggi Langkah 2 Lukis dada besar Langkah 3 Buat tiang kecil Serong ke kanan Lukis tiang tinggi Lukis dada besar Buat tiang kecil Serong ke kanan R Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama adik -sama. adik tulis huruf R besar Jika langkah mudah jangan dilupa Adik lukis tiang tinggi Lukis dada besar Buat tiang kecil Serong ke kanan